Jeg hedder Sebastian, og jeg er 36 år. Jeg kører galt på motorcykel som 23-årig. Jeg er gift med Lotte, og vi har lige fået vores barn nummer 4. Og jeg har så været så heldig, at, fordi jeg er så glad for at game. Og så har jeg fået et, et rum her i forlængelse af huset, hvor jeg kan sidde og game med mine venner derover og som jeg også kan sidde og spille mod børnene og råbe og skrive, uden at risikere at nogen herover i huset. Sebastian, hvad betyder det for dig at kunne, kunne game på lige fod, med både venner og, og dine børn? Jamen, det betyder utrolig meget. I, i og med, der er så mange af mine andre fritidsinteresser, jeg ikke kan dyrke længere, altså... Men lige præcis gaming, der kan jeg faktisk være med på et plan, hvor jeg ikke føler, at jeg er meget dårligere end dem, jeg spiller sammen med og spiller på hold med. Hvordan fandt du ud af, at du kunne game lige præcis på den måde, du spiller på? Jamen, jeg var faktisk igennem sådan et øh, afprøvningsforløb nede på noget, der hed IKT-Centeret ved Aarhus Skolen. Så var jeg inde og blive afprøvet derinde, hvor jeg prøvede nogle forskellige ting. Mundmus og øh, sådan noget styring med øjnene og sådan nogle forskellige ting. Og så øh, var det oplagt. Det var at finde en løsning, hvor jeg kunne til at bruge fødderne mest muligt. Og så øh, prøvede jeg nogle forskellige muse, og så vi fandt sammen frem til en. En trackball, der har en stor skule og fire store knapper rundt om, at det var den bedste løsning for mig. Og altså, her 10-11 år efter, der er det stadig den løsning, jeg bruger i hvert fald, så jeg har ikke fundet noget, der har været videre. Så det er jeg glad for. Og så håber jeg, at vi ses, så vi også kan komme til at game sammen til e event i Bilbjerg den 22. februar. Vi ses!